<تصفيق> <تصفيق> رات رات راس مقفل بس مخي طالع برا رحله بوس عابس مكشر جوا الجمجمه عامل رقصه ودبكه صفف الجمله عليك عليكوا كوك كأنكم كتير صاروخ بطي صاروخ روح الحرب حتقوم بوم بعد اخر سحبه حربه جنبي شوف كم خروف مكتوف موجود ورا في الدبه اسمع صوتك كتكبيرات عيد الاضحى بوقتها بذبح بوزع لحمه بلدي يا ولد البيف طري بالصيد خبيث بوم جلي كتير رهيب بزت حكي كل فتى لازم فاسكا محارب قوي بسيبهم مع نار ده تستوي فيش إنسان سوي طبقات ما بنستوي مابتعتلي ما بتعتلي. نهايتك بتنزل لي فا بلعب بأفكارك كأنها فيفا تعبوس اي تي داكم مش بعيد يا خود ايش مالك افكار اليمين احنا ملناش فيها خود ايش مالك شمالك مالك اليمين مشلنا خود ايش مالك شمالك اليمين مشلنا مش خود ايش مالك شمالك اليمين مشلنا مش خود ايش مالك شمالك اليمين مش مالك شمالك اليمين مشلنا مش خود ايش مالك ايش مالك اليمين مشلنا مش موقفك عقبه لا انجح بدي بن شاطره مش اني تطلع شاكرة روح قول كوبرا كندابره ما بتفرق لو بدي اغير الكره الارضيه مش بس القضيه عنهم الهوية بغلط مفتاري لو كانت ذكية ما العيشه غبية لا تقول لي حرية ما هي لا تعيش في بحر لو براسي جو لو قصك بالعثم بعمل ضو حتى لو البس بحارته واسد ما كلهم عو ما بتسمعنا ولو تلمهم بزو بتعمل شو بلا كتب العلم بلا هم بلا خرب هلفا كلهم مستبو من لاب لك هب لداب هول لاب دام هيك باف هام مثل ذاب شاب اضراب مي السر داب كلهم هوم كل هوم بيخوف هوم إذا كله بيقول لا لو اتفهم انهم قدي بدي وقت حتى اقول لهم الموضوع اللي عندهم حبيدة بيكلهم كمان صابيكوبي ما في حدا نبي حتى تشاوبي هابي ما تسال زي كيف كيف ليبي الاسفلت راح يقول انه كل خطوه خطيتها اخذت التعب اللي بكتبه عندي مصعب صعب بس اسدسهم لعب شوفوا كلماتي روحوا بفتر كلماتي كذب بشوفوا صراحه اذا شرب كمان في يمين يا زلمه قلت لك خود شمالك ايش مالك؟ اليمين مشلنا مش بود <تصفيق> الشمالك شمالك اليمين مشلنا بود الشمالك شمالك اليمين مشلنا بود الشمالك شمال اليمين مشلنا بود الشمالك شمال اليمين مشلنا اليمين مشلنا اليمين مشلنا اليمين مشلنا كل يمين مشينا كل يمين مشينا كل يمين مشينا كل مشينا كل مشينا